Незважаючи на норми українських законів, працівникам Пенсійного фонду, мабуть, приносить задоволення його не виконувати. Одним із найчастіших категорій осіб-пенсіонерів є колишні військослужбовці, які змушені добиратися в судовому порядку дотримання норм законодавства України щодо пенсійного забезпечення. У даному відео мова піде про військового пенсіонера, який просив суд визнати протиправними дії органу Пенсійного фонду України щодо зменшення розміру призначеної пенсії, починаючи з 1 січня 2020. 18-го року та зобов'язання здійснити перерахунок пенсії позивачу з 1 січня 2018 року з урахуванням виплачених сум і з розрахунком підвищення до пенсії, виходячи з відсуткового значення розміру пенсії 77% грошового забезпечення. Перш ніж детально розкажемо обставини та підстави даної справи, нагадуємо, що ваші запитання в коментарях допомагають вибрати правильний напрямок тематики для відео, узагальнюючі відповіді на них у наступних відео. Наперед Дякуємо за ваші дописи. Чому у даному відео зроблений акцент на датах? Для того, щоб показати, коли і в який період у пенсіонера виник спір з органами Пенсійного фонду коли і за який період існує право на підвищення до пенсії, виходячи з відсоткового значення розміру пенсії 77% грошового забезпечення. Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 6 грудня 2021 року, залишеним без змін постановою 8-го апеляційного адміністративного суду, від 22 червня 2022 року адміністративний позов задоволено повністю. Суд першої та другої інстанції зазначив, що при перерахунку пенсії на підставі постанов Кабінету міністрів України про перерахунок пенсії особам, які звільнені з військової служби та деяким іншим категоріям осіб, від 21 лютого 2018 року номер 103, далі постанова номер 103 та про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб, від 30 серпня 2017 року номер 704, далі постанова номер 704, її максимальний розмір має обчислюватися Через з розміром пенсії у відсотках, право на які особа набула на момент виходу на пенсію. А у даному випадку органи пенсійного фонду вирішили, що 77% грошового забезпечення – це багато, достатньо особі і 70%. І уявіть, що існує багато осіб, які не оскаржують незаконні відносно себе рішення. Незважаючи на справедливі і законні рішення щодо перерахунку пенсії, не погоджуючись з рішенням судів першої та апеляційної інстанції, посилаючись на неправильне застосування судами матеріального права, головне управління Пенсійного фонду України в Івано-Франківській області звернулося з касаційною скаргою до Верховного суду, у якій просить скасувати рішення судів попередніх інстанцій та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позову відмовити. І справа потрапила на розгляд колегії суддів Касаційного адміністративного суду Верховного суду. Ознайомитися із даним рішенням Верховного суду можливо за посиланням в описі до відео. Верховний суд захистив права пенсіонера, Івано-Франківського окружного адміністративного суду від 6 грудня 2021 року та постанову 8 апеляційного адміністративного суду від 22 червня 2022 року залишити без змін. Верховний суд зазначив, що стаття 13 закону номер 2262 у редакції «Чинні на час призначення пенсії позавачу» передбачала, що пенсії за вислугу років призначається йому у розмірі 77% відповідного грошового забезпечення. Ні більше, ні менше не обґрунтування наявне в рішенні суду, посилання на яке надане в описі. Але українські закони змінюються дуже швидко, іноді аж занадто. 1 квітня 2014 року востаннє змінився відсоток грошового забезпечення, з якого розраховується розмір пенсії, що обчислюється відповідно до статті 13 закону номер 2262 та станом на момент здійснення останнього перерахунку пенсії позивача, такий становив 70%. На дану норму й посилалися органи Пенсійного фонду України. Але колегія Верховного суду дійшла до висновку, що при перерахунку пенсії позивача відповідно до статті 63 закону номер 2262, у зв'язку із прийняттям постанови номер 103 відсутні підстави для застосування механізму нового обчислення пенсії із застосуванням норм частини 2 статті 13 закону номер 2262, яка застосовується саме при призначенні пенсії. Тому при перерахунку пенсії змінною величиною Є лише розмір грошового забезпечення, натомість відсоткове значення розміру основної пенсії, яке обчислювалося при її призначенні, відповідно до наявного у позивача вислугу років, є незмінним. Тобто, незважаючи на те, що розмір грошового забезпечення може змінюватися, відсоткове значення не змінюється. Якщо було 77% від грошового забезпечення, 77% має і залишитися. Підписуйтесь на цей канал і отримайте актуальну інформацію щодо новин законодавства України і юридичні консультації щодо важливих аспектів життя кожної людини. Дякуємо за увагу!